Un consultant politic anun consecințele pentru România, După alegerea lui Putin, sua vor avea grijă. În urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arta diferit în in interior, ci în in plan internațional, în in funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri. Sua, so, China i Rusia, spune Cosmin Wu. Consultantul politic a prezentat consecințele pe care reconfirmarea lui Putin ca liderale Rusiei le va avea asupra României. De la autocraie, cum în Rusia și în Ungaria, nu ne putea atepta la o altfel de organizare a alegerilor, a afirmat Pozmingu. Marile puteri preferă în pozia de lider maxim sexagenar, septuagenar, întrucât cei de vârstă matur, 40-50 de ani, nu prezint suficient siguran pentru jocurile interne, spune consultantul politic. Osmingu este de perere de acum înainte Rusia va orienta politica și i externe în funcție de nevoile pe care le are va încerca să contrabalanceze cele trei mari selebiciuni. Faptul ce juntate din PIB vine din vânzarea de și petrol, populaia a întâlnit lipsa tehnologiei. Drept de schimbri în politica mondial, un joc mult mai interesant în acel triunghi de putere. Drept de China ca un potențial perdant pe termen scurt. China are potențial de ameninare a puterii geoeconomice a sua, dar deranșa Zipiei din Europa de care sunt interesate Rusia-i nu numai, a explicat Hozmingu. Consultantul politic evidențiază ce atmosfera de calm în care a fost lăsat Vladimir Putin se, i desfoară alegerile, ne poate spune multe. SUA nu au intervenit. Despre efectul pe care reconfirmarea lui Putin ca liderale Rusiei îl va avea asupra României, Cozminu sugerează că ce acesta va fi strâns legat de relaia nostru cu partenerul strategic Sua. În România, Sua vor avea grijă să agrementeze toate nelegerile în funcție de interesul lor mare. Deci în raport cu aliatul strategic, se teme bine. Discuțiile americanilor cu rumii vor fi despre frontier sau despre Marea Neagră, a explicat consultantul politic, la Realitatea TV.